ابتدى ليل الفرح والكل هالليله سعيد. في تخرج من خذاه المجد والعلم الثمين. يا مشاري الف مبروك ينشدها نشيد. بالتخرج والتفوق يا ناس للطيبين. ابتدى للفرح الفرح والكل هالليلة سعيد، في تخرج منخذ المجد والعلم الثمين، يا مشاري ألف مبروك، أنشدها نشيد بالتخرج والتفوق يا ناس الطيبين، اطنخ اطنخ يا سمي جادك الشهم الفريد، دام حققت الطموحات وأحلام السنين، بالفخر نلت الشهاده نلتها في الهندسه والصعب في يدك يلين اشهد انك صامل كافي فسع وجيد اشهد انك يا مشاريع زومك ما تلين يا ولد حر عزيز بمقافاتين أبوك سرور الشامخ الوفي يا الامين ابوك قال سرور شيخ النهر صيد بالكرم والجود الرجال الغانمين كالعتبان قوم لهم فخر أكيد العتبان للرفيقة وفيا ودرع حصيد منها للطالات والعز والمجد التليد قوم بربطة الشدايد مع دنهم جيت لك أحلى التهاني مع عذب القصيد والفرح فيك السنافي وضح فيك العين الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد يا مشاري يا فخر مع عبد القصيد والفرح فيك في وضحك كل عيل الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد يا مشاري يا فخرها ما بين العالمين ابتدى ليلة الفرح والكل سعيد في تخرج من خذ المال نشيد بالتخرج والتفوق يا ناس الطيبين اطنخ اطنخ ياسم جدك الشهم الفريد دام حققت الطموحات واحلام السنين بالفخر نلت الشهادة الملكيد. نلتها في الهندسه والصعب في يدك يلين، اشهد انك صامل انك في فزع الوجيد، اشهد انك يا مشاري عزومك ما تلين، يا ولد حر عزيز بمقافه عتيد، ابوك سرور الشامخ نوفي الامين، ابوك الشيع سرور شيخ له رصيد، بالكرم والجود راسه الرجال الغانمين العتبان قوم لهم فخر اكيد العتبان للرفيقه وفيا الدرع حصيد منها للطالات والعز والمجد التليد قوم رفضت الشدايد معادنهم جبين جيت لك احلى التهاني مع عبد القصيد والفرح فيك السنافي في وضح فيك اللعين الله يديم السعاده وعسى عمرك مديد يا مشاري يا جيت لك أهل التهاني مع عب القصيد والفرح فيك الزنا في كل عين الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد يا مشاري فخرها ما بين العالمين